Trenger du faglig påfyll i forhold til nettpedagogikk under koronaepidemien har mange norske lærere blitt kastet ut i det og måtte lære seg uten opplæring eller teori hvordan man skal gå i gang med å undervise på nett. Nå har du muligheten til å ta et studie på Høgskolen i Østfold der vi lærer deg opp i hvordan bli en nettpedagog. Her får du undervisning basert på den nyeste forskningen innenfor hva som er det riktige når man flytter undervisningen over på nett. Høyskolen i Østfold har en av Norges største miljøer i forhold til nettpedagogikk og vi vil veilede deg og støtte deg i prosessen. I detta kurset så lærer du praktiskt teoretisk tilnærming til nettpedagogikk, og du får også bygge opp dine egne nettbaserte studier eller nettbaserte undervisningsopplegg som du kan ta med deg rett tilbake til din egen undervisning eller din egen virksomhet. Studiet starter opp 30. august. Vi starter opp for søkning fra 1. mai og da er det første mølla som gjelder på de 100 studieplassene vi har. Du kan gå in på denne adressen for å få mer informasjon om studiet. Så håper jeg vi ses til høsten.